Bir neçə gün bundan əvvəl narkotik etdəmi ilə saxlanan Orxan Baxışlının anası. Həbs barədə nə deyə bilərsiniz? Həbs barədə onu deyə bilərəm ki, mayın 7-si, bir neçə gün deyəndə mayın 7-si, axşam saatlarında akademiya bağında naməli şəxslər tərəfindən oğlum Orxan Zafiqoğlu Baxışlı e, saxlanılmış, e, sonradan e, narkotiklə e, saxlanılmış, şərlənmiş. Və Yasamal rayon polis, polis şöbəsində gətirilmiş. Oradan iki gündən sonra e, onun haqqında e, cinayət işi açılmışdır. E, dünənki gün həftənin gördü e, Kürdəxanı tədric o aparılmalı idi. Mən bugün e, təcrüb xanı ilə əlaqə saxladım. Hələ bir məlumat verilmədi. Yəni, heç bir məlumatım yoxdur. Onun da tutub saxlanılma... Səbəbi yalnız ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni, Orxanı tanıyanlar da bilir ki, o çox demokrat fikirli, öz əqidəsi olan, öz fikirləri düşüncələrində sərbəst, e, yəni, pis pərdişlərdən uzaq olan bir e, evlatdır, vətənifərdər, vətənini xalqın seyirən bir evlatdır. Bu ancaq şərləmədir. Buna çox təəssüf edirəm. Ə, nə demək istəyərdiniz? Döv, dövlət orqanlarından, adiyyat orqanlardan nə, nə kim hükümə istəyərdiniz? Mən istəyərdim ki, yəni, e, Mən nə müraciət etmək istəyərdiniz? Müraciət etmək istəyirəm onlara. ki, bunlara son qorulsuzdur. Tələbədir, cavan 23 yaşında bir gəncdir, tək orxan haqqında demirəm. Belə uşaqlar da, yəni vətənpərvər vətənini, xalqını sevən demokratlı, demokrat fikirli, əqidəli, Yəni onlar da bu dövlətin evladlarıdır. Onlar e, sağlam düşüncəli gənclərdir. Bizim gələcəyimiz də onlar. Yəni olmaz belə şey. 234 maddəsi ilə, e, yəni, narkotik, küllü miqdardır. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Yəni, buna bir əncam çəksinlər. Orxan saxlanırsa sizin evinizdə baxış keçirilməyə? Xeyir, baxış keçirilməyə. Yalnız üzərindən götürülüb, Də, belə üzərindən, deyil. Bəli, üzərindən, üzərindən götürülüb. Yəni, <Gülüyor> yəni, rayonu koli şöbəsini atarılıb saxlanırıb oradan. Burada məlumat aldıq biz. Çox sağ olun.